En aquest vídeo veurem les possibilitats que ens ofereix Tinkercat per aprofitar el contingut de les seves llibreries i la possibilitat d'importar dissenys externs. Ho farem a través de la realització del disseny que esteu veient en pantalla. Com podeu veure, hem utilitzat objectes presents en les llibreries pròpies de Tinkercat, com els sillons, la làmpada de peu, la planta, una taula i un codi QR. També hem importat objectes externs en format STL, com el cistell i el gerro, o altres dissenys realitzats en Tinkercad, importats també en format STL o copiats. Anem a començar a dissenyar en una pestanya nova. Seleccionarem un cub des de formes bàsiques. Li canviarem les mides a 160 mil·límetres d'ample, 115 mil·límetres de fundària i 3 mil·límetres d'alçada. Ens servirà de base per col·locar la resta d'elements. Li canviarem el color a blanc. Ara canviarem de posició el pla de treball perquè ens facilitarà la feina de col·locar els diferents elements. Accedim a la llibreria Espacio de socialització OMSI i seleccionem una butaca. La situem en el pla de treball i modifiquem la seva posició. Seleccionem una segona butaca i repetim la mateixa operació. Buscarem la posició de les butaques que més ens agradi. Ara seleccionarem una taula en la mateixa biblioteca de Tinkercat i la situarem en el pla de treball. Repetirem la mateixa operació per situar la làmpada. Ara inserirem la planta i acabarem de situar els diferents elements del conjunt com més ens agradi. Observem el conjunt i només ens quedarà afegir el codi QR que trobarem a l'apartat Generadores de formes en la segona pàgina de tots els dissenys disponibles. Situarem el codi QR en el pla de treball i el modificarem les seves dimensions i posició fins que quedi com més ens agradi. A l'apartat de text enganxarem l'adreça de la web Thinkverse que utilitzarem a continuació per a obtenir els dissenys a importar. Ja tenim la primera part del disseny realitzat i ara anirem a importar Arxius STL. Thinkverse és una comunitat maker que ens permet compartir figures imprimibles en 3D. Hi ha una gran varietat de figures i la web es proporciona un cercador i també les té organitzades per temàtiques, per exemple, per matèries en l'apartat Educació. És recomanable tafanejar una estona per la web per trobar figures o idees pels vostres propis dissenys. Nosaltres hem seleccionat prèviament dues figures que tenim obertes en diferents pestanyes, Pineapple Pod and Spirating Base. Cada figura disposa d'una pàgina on trobarem tota la informació disponible i l'arxiu per descarregar. Procedim a descarregar-lo. Ens demanarà on el volem desar. Una vegada descarregada, tornem al nostre disseny i cliquem sobre l'opció importar. Seleccionem l'arxiu que acabem de descarregar i modificarem l'escala per ajustar les seves dimensions a la del disseny, en aquest cas el 12%, i clicarem sobre importar. El procés d'importació té una durada variable depenent de la complexitat de la figura. Ara mourem la figura importada fins situar-la en la posició que més ens agradi i li canviarem el seu color. Ara importarem la segona figura des de Thinkverse. Per fer-ho, repetirem el mateix procediment que hem seguit en la figura anterior. Escalarem la figura al 5% per ajustar les seves dimensions a la del disseny i procedim a realitzar la importació de la figura. Esperarem a que acabi el procés. Maurem la figura situar-la en un lloc visible i ajustarem la vista per veure-la de més a prop. Realitzarem dues rotacions de la figura perquè ens quedi vertical i li canviarem el color Ara la desplaçarem vertical i horitzontalment fins situar-la correctament sobre la taula. és important anar canviant de vista per assegurar-nos de que ens queda bé. Ara, ens queda importar un disseny propi realitzat amb Tinkercat. Per fer-ho, clicarem sobre l'opció Exportar per crear l'arxiu STL. Desarem l'arxiu. Tornarem al nostre disseny i clicarem sobre l'opció Importar. Repetirem el mateix procediment que hem fet amb les figures anteriors, en aquest cas a una escala del 20%. Situarem la figura sobre la taula. Si ens fixem, veurem que hem perdut els diferents colors que hi havia en el disseny original. Els arxius STL no desen aquest tipus d'informació i, per tant, no podrem veure parts diferenciades per textures o colors. Una vegada tenim la figura situada on volem, li canviem el color. Ara ja tenim quasi acabat el nostre disseny. Només ens queda afegir una figura dissenyada amb Tinkercat amb el procediment de copiar i enganxa. Seleccionem totes les parts de la figura i la copiem en el portarretalls amb la combinació de tecles Ctrl-C o Coma-C, depenent del sistema operatiu. Tornem al nostre disseny i enganxem la figura amb la combinació de tecles contra el V o com amb V. L'escalem i la movem fins a situar-la on més ens agradi. Podem veure que conserva els colors originals. Ara ja podem veure tot el conjunt i ja tenim el disseny acabat. Com heu pogut comprovar, és molt senzill utilitzar les llibreries de Tinkercat i importar figures en format STL. Esperem que us hagi estat d'utilitat i ho aprofiteu en la vostra tasca docent.